יש משהו שבתערוכה הזאת שהתקשר אותי למוזיקה מבחינתי השילוב הזה היה כמו שני כלים זאת אומרת, הפסלים והמקום המקום הוא, אני לא יודע, הכינורות והפסלים הם החלילים שמתעלים מעל הרקע של התזמורת ומחיים אותה ונותנים לה שו היבט אחר ויוצרים הרמוניה מה שניסינו לעשות זה להשתלב במקום, ולא להשתלט על המקום. זה היה אתגר ש... של להציב משהו בחלל, שהוא חלל לא ניטרלי, הוא חלל בעל משמעות לפני עצמו, בעל משמעויות היסטוריות, סיניות, דתיות, ולהכניס בתוך זה את העולם שלך. יתורר בязר צונ לשים חיים בمكان זה. وكل התעורח יתחיל מה ילדים שמסחקים. זה אומר זה יתחיל מdaf כהיום בمكان זה עם ההיסטוריה. כשאנחנו נסתכלים על הדמויות, על אנשים, יש ביניהם כאלה שבעצם צועקים. אבל הם צועקים מאוד בשקט כי הכחול צועק בשקט ובזה הלבשתי אותם בכחול